не змикається І це моє почуття Мене обрав цей стіль Як самокруточки папір Ми злипаємося, Ми на задньому в таксі Економ тік стіль Може ще одну Ти мені дану. Я в добі туну Ти як сахарчає Так сказать, пішла к одну Сонце зникло В твоїх щічках ямочка посміхаєшся Ти корінна кияночка, я закохаюся Ми до тебе на поту, ніч не спинить нас Я лишаюся у тебе комендантський час Комендантський час Як сахар в так сказати, пішла ко дно Сонце зникло у ночі, суму сто причин Як від них на півпочі, а від того У сім'ї та відущі, ми були чужі Та зігілись дві душі, випадково Веселитись випадково Веселитись нема чим Суму сто причин Як від них на підпочин від того